ما عاد الوجه يتبسم ودموع العين تنهال كانها ابحر وانهار لا عاد سلام في القلب لمن اشعل نار الشوق بوجداني مسخان العهد لم اره لم اشعر انه انسان عاتبت الليل باقداري هل ياتي الليل يواسيني وانا مسجون الافكار هل باعت شوقي واشواقي هل كفرت بالحب الجاري؟ أنا مسجون لا أدري ما معنى الجنة والنار. ألهيب الشوق هو الجنة وفراق الأحباب هو النار. لا عدت أفارق أولاقي فأنا حبيس لشتاتي. مزقت دموعي وآهاتي. خرجت من عيني أبابيل تقذف نبضات لفؤادي. ورماد العين أنساني. هل يعشق مقتول الجاني؟ نجاني الخوف من الله، ما عدت فند خطواتي، ما عدت طارد أفكاري، فلتهدأ يا قلبي وعدلي، فلتهدأ يا قلبي وعدلي، ما أحلى الأنس مع الله، ما أحلى الأنس مع الله.